Ultima ori, Tericianu, prima decizie în dosarul de merturie mincinoasă. Decizia magistrailor C.J. Magistra în înaltei curi de casa ei justiție au stabilit pronunarea în dosarul de merturie mincinoasă, în care n-a cerut trei ani de închisoare cu executare pentru Celin Popescu Tericianu, pentru data de 22 mai. Informează Antena 3. Procurorul Dna a cerut, Marie, la ultimul termen al dosarului în care cel impopescut ericeanu e acuzat de merturie mincinoasă, o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu executare pentru acesta.